Whoa, yeah! down steps 1 2 3 and riding on the beat destination alley station amar and mike ما اتكلم ليش ما ترن ليش قدرت في كتير هجري على المولى مش عيب وهعفر في الطريق وصر جديد بكسر وعدي ديبه خدها تتا تتا مكافح حزين بس الامل كيف بنلقى إيه ربك كتير طريقي سالك سالك ما بعرفش كلمه مستحيل ما بعرفش كلمه مستحيل مش ابيع زميل كلها غطاره فليكسيبل بالعتيل بس نبني الحضاره كله دماغه بتطيح لسعد يشوف اراده صغير سن بس اشيل سرعة قاضة مش هبيع زميل كلها غدارة نفلكس بالقتيل بس نبني الحضارة كله دماغه بتسيح نسعد يشوف ارادة صغير سن بس اشيل سرعة قاضة صح ولا اكيدة بشدك واجيبك وكبت مدينة صغار المدينة كبار السفينة ولعوا المدينة حطيت الاشلاء في الكابينة سفرها المدينة رابر اخينا في السخيرة ذخيرة اما تحب تبقى حاجة ابقى كلمني استفادة اما تحب الناس تسمعك ابقى فايت مع مدامك ان اللي منك دوا يرفع من كيانك ان بطل راب دي صعبة استحالة اللي اتسالك كان طبعكو قلة قيمة وامانة اللي اتسالك كان طبعكو قلة قيمة وامانة اللي اتسالك كان طبعكو قلة قيمة وامانة ايه قلة قيمة وامانة مش هبيع زميل كلها غطارة نفليكس بالقتيل بس نبني الحضارة كله دماغه بتسيح سعد يشوف ارادة صغير سن بس اشل سرعه قاضه اكتبها لك جوه تركي بريزم بريزم اللحظه ففوق وقتها اسمي يتحفر في الجنس الله الطشه في وشه ازاي في اشياء ايه فطمع. مش هبيع زميل كلها غداره فليكس بالعتيل بس نبني الحضاره كله دماغه بتسيح نسعد يشوف إراده صغير سن بس اشل سرعه قاضه مش هبيع زميل كلها غداره فليكس بالعتيل بس نبني الحضاره كله دماغي بتسيح سعد شوف اراده صغير سن بس اشل سرعه قاده